Molt bon dia, molt honorable president de la Generalitat, secretari de Govern, secretaria general de la Presidència, secretaria d'Administració i Funció Pública, directores i directors, representants d'universitats, representants del món local, secretaria general de, de l'Associació Catalana de Municipis, Organitzadors eh, sindicals, benvolguts a eh, eh, tots i totes i gràcies per ser aquí i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya una institució centenària fundada per Enric Prat de la Riba a principis del segle passat i de la qual aquest any celebrem el 40è aniversari del restabliment després del franquisme. Eh, Permeteu-me en primer lloc, com no pot ser d'una altra manera en el dia d'avui, agrair a tots els que heu pogut ser aquí avui presents eh, i en especial a totes aquelles persones que també ens han pogut acompanyar, que en algun moment de la seva trajectòria professional doncs van exercir el càrrec de director i directora de l'Escola d'Administració Pública en aquests 40 anys. Eh, gràcies per la inestimable contribució, visió i lideratge eh, el, en aquest projecte i que han fet d'aquest projecte un projecte fidel als principis i als valors fundacionals. Per tant, eh, gràcies en aquest sentit. Eh, voldria també agrair, perquè si no, no seria eh, just no fer-ho, a tots els treballadors i treballadores, així com els formadors i formadores que han fet de l'escola el que avui eh, coneixem, que han permès aquest desenvolupament, que han permès amb el seu compromís, amb la seva professionalitat, amb el seu esforç, el creixement d'un projecte cap d'alt eh, pel país i que a més a més doncs, l'han portat a uns nivells d'excel·lència i d'uns de, estàndards de qualitat i que contribueixen al que d'alguna manera tenim en la pretensió de que aquesta sigui una escola d'impuls d'un model de gestió pública del país eh, a l'alçada de l'exigència que molt cops eh, ens imposem. També agrair en aquest cas els dos ponents que ens acompanyen avui, el senyor Carles Duarte i la senyora Carmen Torres, eh, perquè hagin tingut a bé eh, sèrie avui aquí i que sense cap mena de dubte és un privilegi per nosaltres doncs, poder tenir aquestes mirades particulars, perspectives i de futur que d'alguna manera també eh, hem considerat eh, necessaris a eh, poder incloure en aquest eh, acte commemoratiu. No voldria tampoc cloure sense abans posar dues referències particulars, eh, en aquest cas o compartir dues referències particulars, eh, que van, han estat dos projectes que pràcticament des del restablement de l'escola s'han doncs, eh, impulsat, M'estic referint a les dues principals publicacions, publicacions diguéssim amb rigor i amb estàndards científics que han procurat sempre eh, ser amb una visió no només de país sinó també internacional, ser projecció del pensament del model d'allò que intentem projectar des de l'escola i m'estic referint naturalment a la revista catalana de dret públic i a la revista de llengua i dret diguéssim jo, impulsades als anys 83 i 84 respectivament i per tant des de pràcticament l'inici i agraït per tant també els seus directors i directores i així com els consells de redacció i els consells que han permès d'alguna doncs, manera situar les revistes en els nivells de referència eh, diguéssim eh, que actualment eh, estan ubicades per tant eh, sense cap menuda un instrument necessari per impulsar això i que reflecteix precisament eh, jo crec l'ADN d'aquesta institució. Per últim eh, doncs eh, simplement el que voldria doncs és ja sense més prahambles passar a donar la paraula al molt president de la Generalitat no abans no sense abans agrair-li personalment doncs que avui hagi pogut acompanyar-nos en aquest, aquest acte important i per tant doncs, eh, doncs ja traslladar-li la paraula. Gràcies, molt bé molt molt bon dia. A tothom, gràcies secretari i secretària, a totes les autoritats que sou també aquí, sobretot els col·laboradors de l'escola, els formadors de l'escola, els que feu que, doncs, que aquesta escola cada dia doncs, sigui una, un exemple de com una administració moderna, una administració amb voluntat de servir el país, doncs, doncs, formin els seus, els seus servidors. Jo vull agrair en primer lloc doncs, eh, que avui lamento també haver-me d'excusar que no podré estar doncs, durant totes les jornades, però sí que hi hagi aquesta voluntat també de unir el relat d'aquests 40 anys transcorreguts amb el futur de l'escola. Penso que sempre que fem una d'aquestes celebracions i una mirada enrere és bo, però per no recrear-nos en la nostàlgia, sinó per sobretot pensar que eh, coneixent d'on venim serem capaços d'avançar molt millor i que per tant aquesta mirada llarga sobre el que ens espera en el futur doncs eh, em sembla una, una, una excel·lent idea. En aquest sentit també, com ha fet el secretari, eh, gràcies senyor Duarte, gràcies senyora Torres, doncs per eh, les vostres intervencions. Estic segur que algú me les farà arribar i les podré llegir com, com, com voldria. I, i permeta, amic eh, Carles Duarte, que també ja saps la, el meu interès per la història i, i, i potser tracti ara un parell de temes que segur que tu tractaràs després però en qualsevol cas sí que voldria fer un cert paral·lelisme en el moment de creació en aquell llunyà però a vegades tan actual jo els asseguro que ara fa quatre dies celebràvem doncs el Palau la clausura del 125è aniversari de les bases de Manresa amb un cert retard perquè va agafar l'any de, de la celebració en ple 155 i per tant òbviament eh, quan els catalans no ens governem a nosaltres mateixos doncs no acostumem a celebrar res i menys doncs, un acte com el de les bases de Manresa i recordàvem aleshores en aquell 125è aniversari la importància d'un home, home que va acabar sent capdalt no només en les bases de Manresa del qual en va ser secretari Prat de la Riba sinó que va ser també l'home impulsor de la primera escola moderna d'administració pública sent encara president de la Diputació de Barcelona uns mesos, uns anys abans de que fos president de la Mancomunitat i aleshores ho aprofitava també per lligar aquest paral·lelisme entre eh, bases de Manresa i Palau de la Generalitat perquè com saben vostès quan Prat decideix doncs, eh, tirar endavant el projecte de la Mancomunitat de Catalunya decideix establir la seu de la Mancomunitat el Palau de la Generalitat a eh, la seu dels catalans just a la seu de la sobirania dels catalans justament del govern dels catalans. Per tant mmm, penso que no és sobre avui tornar a recordar eh, aquell home aquella voluntat d'aquella generació que era molt conscient que a l'hora de crear una, un cos d'estat eh, i en paraules de Prat de la Riba com era el que es pretenia amb la Banca crear un cos d'estat per Catalunya els seus servidors públics havien de ser doncs segurament Eh, m professionals eh, formats, professionals que tinguessin eh, amb els seus principis d'actuació clarament doncs que la seva funció era la de servir al país. No? I també eh, aquesta visió i aquesta anticipació penso que també és també la visió i l'anticipació del president Terradellas quan eh, de la mateixa manera el 79 fins i tot abans de l'existència del primer govern del president Pujol restableix aquesta escola d'administració pública i on pot pensar per què aquestes presses per aquesta voluntat de tenir una un instrument essencial per vestir una administració pública catalana de, de qualitat en els dos casos eh fixeu-vos tant en Prat com en, en Terradellas doncs en la seva conferència a Palau el 2 de juliol del 2012 just i exacte el mateix dia que se complien els, els 100 anys de l'aprovació de les bases de l'escola en una comemoració solemne l'historiador Joan B. Culla citava unes frases de la memòria programàtica del 1910 de Prat que plantejava la creació de l'escola i que, textualment els llegeixo, en tots els organismes públics és decisiva la influència del funcionari. Per això els organismes públics haurien de tenir cura especialíssima de preparar-se funcionaris intel·ligents, zelosos, amb l'esperit obert a tots els veritables avenços que en l'exercici de la seva funció no siguin autòmates esclaus de la rutina sinó inquiets enamorats d'un ideal de perfecció per als serveis que cuidin. Bé clarament emmarcat dintre de, del llenguatge de l'època i fins i tot del llenguatge noucentista gairebé però eh, crec que aquest és el mateix esperit amb el que doncs uns anys després després de la dictadura de Franco justament en el president Tarradellas té aquesta visió també de tornar a impulsar l'escola i jo penso que és un dels trets essencials ho deia el secretari no aspirar a l'excel·lència de la institució mateixa i dels servidors públics penso que aquests 40 anys són una mostra excel·lent de com com sabem l'administració pública en el seu sentit ampli que inclou no només les persones generalistes que donen a terme les seves tasques als despatxos sinó també tots els homes i les dones que es presten els seus serveis als hospitals a les escoles els carrers del país que posen el focus en primera instància com ha de fer qualsevol servidor públic i si permeteu també qualsevol responsable polític a garantir els drets i llibertats dels seus conciutadans tots els drets i llibertats dels seus concedents siguin el dret a la salut, el dret a l'educació o qualsevol dret i llibertat que tant i tant ha costat guanyar-se en aquest país centímetre a centímetre. 40 anys després de la seva fundació la seva necessitat i servei són més indispensables que mai la tasca dels treballadors públics que avui ens agrada i penso que molt més adequadament parlar-ne com a servidors públics enmig d'una era de canvi en gran mesura per la digitalització de l'economia i també dels serveis que han de prestar les administracions segur que canviarà i es modificarà i aquí l'escola ja ha de tenir i ho està tenint un paper fonamental. Una administració pública al servei de la ciutadania és a dir de les persones de totes les persones i especialment si em permeteu de les persones més desvalgudes més desfavorides o que tenen un major risc de quedar-se enrere i l'eina essencial per tot plegat és disposar d'una escola de qualitat. Aquesta és la gran visió que va tenir Prat de la Riba. Sortint al monòlit ho posa i ho explicita la força de les nostres idees les mesurarà el temps penso que el temps ha demostrat que realment unes idees força allò que se'n diu avui no idees força. Quan va enviar els seus col·laboradors a Düsseldorf a la primera i única escola de funcionaris que aleshores existia i va crear la segona escola de funcionaris d'Europa. Som la segona escola de funcionaris d'Europa. Penso que també això doncs, eh, marca i, i, i demostra també eh, l'interès que ha tingut sempre doncs, eh, les administracions catalanes per realment que el seu personal, que la gent qui treballa, qui col·labora, doncs, eh, puguin estar a l'alçada dels reptes que la ciutadania reclama. Ja sabem que hi ha altres concepcions i altres concepcions que diuen no a mi el que no m'importa són les persones a mi el que m'importa és l'estat al centre de tot però nosaltres no som seguidors de la millor tradició europeista i d'altres contrades on es diu allò del people first per això també avui per damunt de tot vull rebre homenatge públic a totes les servidores i servidors públics del país a tots sense excepció i a tots en nom del govern de Catalunya el nostre agraïment i el nostre reconeixement públic per fi aquests últims anys també hem vist potenciar-se les relacions i la projecció internacionals de l'escola, la recerca i la innovació, la direcció pública i els estudis de màsters i postgraus que s'han ampliat i consolidat en una estreta relació amb l'acadèmia. El butlletí de la funció directiva escola innovació i les revistes de l'escola ja eren prou importants i consolidades. La revista catalana de dret públic i la revista de llengua i dret de la qual m'he de reconèixer un usuari lector voràs s'han ampliat amb la revista en anglès European Public Mosaic la qual cosa significa un pas més en la projecció internacional i en la creació de coneixement si, si em parlem modestament felicitaria els eh, eh, que esteu fent aquest aquesta publicació i animaria eh, a tirar per aquí penso que és molt important que tinguem aquesta projecció internacional que també sapiguem situar-nos en el que és doncs, la xarxa de les escoles d'administracions públiques d'arreu. Només em queda doncs un final agraïment. Eh, acostumo i penso que avui més que mai eh, dir en actes com aquests i recordar unes paraules que va dir la Mercè Rodoreda quan en una ocasió ella va dir eh, fer eh, de la millor manera de la millor manera possible la meva feina és com jo penso que puc servir millor al meu país i va escriure la plaça del diamant ni més ni menys per tant eh, jo us animaria i sé que ho feu doncs a, a fer la vostra feina el millor possible perquè és la millor manera que teniu també de servir al vostre país a tots els directors directores de l'escola a tots els equips professionals que hi heu col·laborat que hi esteu treballant a tots el meu més profund sincer agraïment Desitjo que aquesta jornada matinal doncs, sigui d'un gran èxit, que ens ajudi a tots i pels propers 40 anys. A tots, moltes gràcies i molt bon dia. president, en tot cas, abans de poder acompanyar-lo, sí que m'agradaria fer-li eh, obsequi d'un llibre que precisament es va fer en motiu del centenari de, de l'escola i que descriu allò fil per randa, la trajectòria d'aquesta institució en moments complexes i, i difícils i que, per tant, crec que és de bo sempre tenir-lo present i conèixer la història d'aquestes aquest, institucions. Que trobareu alguna cita que em faltava. <ríe> Adeu, Molt, bé. Gràcies, Molt bé, gràcies a tothom.